Так освячують каплицю Божої Матері Покрови при в'їзді до села Олешин. Звели будівлю у сквері пам'яті командира 8-го батальйону Української добровольчої армії Андрія Гергерта. На заході присутня його мати Надія Гергерт. Покрова це є, власне, є покровителька нашого війська. Ну а ми зараз ми зараз перебуваємо в стані війни. Це Покрова тих, кого немає, Покрова тих, хто живе ініціаторка будівництва каплиці староста Олешинського округу Валентина Вазилюк. За її словами, скульптуру Божої Матері замовляли у Тернополі. Зводили будівлю протягом місяця. Робили все це за кошти громади та благодійників. Колони їхні, оці всі аркуси, надписи, ці колони, все, все, що можна, вони все зробили за своє. А тут ми вирішили тільки буде можжевельники і низькорослі квіти, тому що щоб не спричиняло, не було перешкод, коли буде їхати. Як розповідає благодійниця Наталія Політико, основну частину каплиці та бокові колони робили з металу, захищеного від корозії. Купол покривали спеціальним золотистим покриттям. Долучилися до цього проєкту величного, Валентиною Базилюк, організованого фактично, її ініціативою, і металевою частиною, що тут є, ми робили. Обласний благочинний протоїгерей Василь Беринда розповів, каплицю освятив собор священників. Це місце, тим більше, освячене, знаєте, ну, в першу чергу, освячення є архієрейське, освячено собору архієреїм, собором священників, а не просто десь один священник освятив. І є архієрей, є послідовник апостолів, так що апостольським приємством освячено це місце і покровом, звичайно, Пресвятої Богородиці. Як зазначив протоієрей Василь Беринда, у цій каплиці планують проводити богослужіння. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.